Verkostoituminen säästää pitkällä aikavälillä valtavasti aikaa ja tuo upeita mahdollisuuksia. Nyt kuulet, miten se tapahtuu. Kolmas vinkki. Auta aina ensin. Kun tapaat uusia ihmisiä tai pidät yhteyttä vanhoihin tuttuihin, niin mieti, minkä pienen palveluksen voisit heille tehdä. Ei tarvitse olla mitään isoa tai rahallista annettavaa. Älä mene siihen, että heti rupeat myymään tai miettimään, mitä sä itse saat jostain tilanteesta. Ei ole missään nimessä tarkoitus laskea vastapalveluksia. Hyvä verkostoituja antaa aina ensin. Sopivia pieniä palveluksia, mitä sä voit esimerkiksi tarjota ihmisille, on sun kiinnostus, kohteliaisuudet, linkkivinkit, suositukset. Sä voit esimerkiksi esitellä sun kontakteja toisilleen tai sä voit välittää vaikka tapahtumakutsuja tai työpaikkailmoituksia tai tarjota heille jonkun hauskan hetken. Verkoston rakentaminen on helpointa silloin, kun sitä ei oikeastaan tarvitse. Eli aloita heti ennen kuin sulla on joku akuutti hätä. Antamisen ilo on yksi isoimmista iloista. Yrittäjyydessä tärkeitä ovat verkostoituminen ja laskutus. Karla Nieminen jäämurtajista kertoo sulle, miten verkostoidut. Laskutuksessa paras apu on isoltan arkkimedes.